Tack så hemskt mycket och tack för att jag blev inbjuden att prata här idag. Jag förstår ju såklart att ni jobbar ju redan med öppen källkod och de flesta av er är i offentlig sektor. Så det här är inte ett sätt att, liksom att försöka övertyga er om förträffligheten med det här. Utan snarare kanske att ge er lite mer argument när ni pratar med andra. Och kanske en lite större blick än just det, det, det praktiska och en liten inblick i omvärlden. Jag jobbar alltså som code steward på Foundation for Public Code. Jag kommer återkomma till oss lite senare. Det är lite mindre intressant än allt det andra. Så för att börja någonstans så tänkte jag att vi får försöka zooma ut väldigt mycket. Och bli lite filosofiska här. För att kod, alltså det som driver våra program. Det är ju egentligen en slags processer och städer. Samhällen är kanske den längsta kontinuerliga processen som människan har skapat. Och städerna de har ju utvecklats över tid och tekniken som används där den har utvecklats där med över tid. Och de senaste decennierna så har vi sett en snabb acceleration i den tekniska utvecklingen. Och mjukvara som används på en samhällsmässig skala. Eller snarare är det kanske så att den exponentiella ökningen av den tekniska utvecklingen har nu nått den här böjen i, i, i kurvan, alltså det som man ibland brukar kalla för hockeyklubban, där det verkligen sticker iväg. Så att vi märker av de här exponentiella effekterna i, i teknikutvecklingen, att, att ökningen inte är linjär. Och på vissa sätt kan man nästan säga att den börjar kännas eller upplevas som disruptiv. Och med den här ökningen och den digitala transformationen så kan vi börja fråga oss, har mjukvara också börjat bli infrastruktur? För det är lite så som det fungerar. Människan uppfinner nya saker hela tiden och de första decennierna, kanske 30 åren. Så kallar vi dem för ny teknik och sen om de funkar så kallar vi dem för infrastruktur. Och det här är mer än bara en lek med ord för att när någonting skiftar från att vara ny teknik till att bli infrastruktur så har det en enorm påverkan. Det blir en helt annan sorts aktörer som förväntas vara inblandade i det hela och... Förväntningarna på tillgängligheten och funktionen på det här är också helt annorlunda när det är infrastruktur. Och Städer och kommuner, jag kommer använda de uttrycken lite om annat här, har alltid varit en plats där teknik omvandlas till infrastruktur. Där man testar på nya saker och ser vad som funkar till hela samhällets nytta. Städer transformerar tekniken till infrastruktur genom att iterera och iterativt generera policy eller kanske civic code. Och jag saknar något riktigt bra svenskt ord för civic code så har ni något förslag efteråt så får ni gärna komma tillbaka till mig med, med bra svenska på det här. Samhällskod kanske, jag vet inte. Hur som helst, det är den här policyn eller samhällskoden som... Som är uppsättningen av regler som bestäms genom en offentlig styrmodell som definierar vad man får göra, vad vi uppmuntrar folk till att göra i, i ett samhälle. Alltså det möjlighetsutrymmet som finns i ett samhälle. Och många saker har redan gjorts medborgerliga genom policy på det här sättet. Till exempel rättigheter av olika slag, hur vi definierar eller ser på egendom, hur industri får verka eller inte verka, exploatering och arbetsförhållanden och hur vi bedriver handel både nära och fjärran, internt eller externt. Transporter av olika slag, både av människor och varor. Och då kan man fråga på mjukvara. Kan vi öppna upp ett nytt möjlighetsutrymme här när mjukvara blir infrastruktur? Så om vi tar den policy som vi har idag och som den interagerar med mjukvara. Kan vi ärligen säga att vi är i ett riktigt digitalt samhälle idag? För det finns några krux här. Det ena är att sättet som policyn påverkar mjukvara än så länge är ganska oinformerat och vagt. Det finns en del försök i EU framförallt än så länge att försöka påverka det här mer. Och Ser man från det andra hållet hur mjukvaran påverkar policy så det är det ofta väldigt svårt att uttala sig om för att den mesta mjukvaran är proprietär och stängd. Så vi tror då att mjukvaran som driver vårt samhälle i det offentliga, inte längre kan vara gömd i proprietära databaser. Det kan inte skapa data som inte är offentligt ägt, det måste vara offentligt ägt. Och att det är licensierat från externa företag med ständigt ökande kostnader är ett problem. Istället så behöver vi, och de demokratiskt valda, en teknisk suveränitet. Det vill säga att de kan forma funktionen av offentlig mjukvara precis på samma sätt som det formulerar politik och policy till lagar och förordningar. En, en normal skulle ju kunna säga att en, en begärd ändring passar inte in i deras version för en mjukvara. Men i en demokrati så, så går det inte att ha den polis, polis, eller hållningen att en policy inte passar in. Ta till exempel ett lokalt parti i en kommun. Går till val på att förbjuda parkeringen i centrumen på helger. I syfte då för att minska biltrafiken och få en trevligare innerstad. Det visar sig att det är populärt. De får majoritet. Och de första de vill göra efter valet är att låta byråkratins kvarnar. Mala lite snabbt och få igenom det här. Så efter nödvändiga beslut så går de till mjukvaror och, och säger. Ja, kan vi få en ändring här i parkeringsautomaternas program? Och får de svaret helt plötsligt, nej tack, det ligger inte i linje med vår vision och affärsidé. Eh, och det vore ju en väldigt olycklig händelseutveckling. Och det här är inte bara ett hypotetiskt exempel, just det här är i och för sig påhittat. Men problemet är inte hypotetiskt. Eh, för något år sedan, kanske två nu, här i Nederländerna där jag bor, så ville man göra grönsaker och frukt, momsfritt. För att uppmuntra till en nyttigare kost hos... Eh, alla som bor här. Men det visade sig att Skatteverkets system kunde inte hantera och sätta en vara att inte ha moms. Det gick helt enkelt inte i programmet och det var inte öppen källkod så de kunde inte göra ändringen själv. Så offentlig mjukvara måste kunna reflektera och avspegla sitt samhälles värderingar. Det är liksom nyckeln i det hela. Men organisatoriskt sett så har städer utvecklat sin hållning till mjukvaruanvändning, utveckling och implementering på ganska många olika sätt. Och det är inte så förvånande för städer i sig är också väldigt olika. Men de har också gjort att det finns en del återkommande mönster av behov både hos tjänstepersonerna och hos invånarna. För vissa typer av digitala verktyg och processer som är basala som behövs överallt nästan oavsett vart man än bor. Och vissa städer i framkant de bygger redan en sån här offentlig digital infrastruktur till sig själva. Och det är lite här det vi brukar kalla, som vi säger att när mjukvara implementerar policy skapad av och för det offentliga. Det är det som vi kallar för offentlig kod i, i public code. Det är ett begrepp som sprider sig. Och vissa av de här utvecklingarna är ofta öppna. Man, det, det är sällan som det görs eh, egen utveckling från kommuner och städer som inte är öppna. Men de är sällan riktigt återanvändbara än. Och man kan se en, en liknelse här: att man, ibland så pratar man om italiensk mat eller fransk film och frågan är: kan man ha. Någonting som är bara mjukvara och nej vi tror inte riktigt det för att vi tror att liksom det här så har också mjukvara en någon slags terroir för det är någonting av de mest kulturellt betingade sakerna som människorna kan skapa, att skapa kod och mjukvara. Ett uppenbart exempel och det är nästan på gränsen till det triviala men det är ju att man ofta skapar det här i det lokala språket något mer invävt tankesätt är hur man implementerar lokala regleringar och hur det finns i folksjälen skulle jag nästan vilja säga på det sättet som här i Amsterdam där jag bor så tänker man och tar hänsyn till kanaler och vattenvägar på ett helt annat sätt än vad man gör i kanske i Skövde för att det är så närvarande och kan man komma förbi de här problemen och börja dela kodbaser med varandra, då kan vi sprida risken av utvecklingen på flera parter. Vi kan accelerera utvecklingen genom samarbete och på lång sikt stå emot kostnadsökningarna från privata licensieringsalternativ där pengarna bara går som en kostnad istället för att vara en investering. Så Offentlig sektor måste utveckla öppna, anpassningsbara och återanvändbara kodbaser tillsammans som en del av sina huvudsamhällsuppgifter. Och det är här själva samarbetet kommer in. Det här är lite vad vi tycker är grunderna. Nu ska vi titta lite grann på internationellt här i, i världen och se vad som händer. Titta på fyra, kanske ser det som fem olika exempel. Eh, titta lite grann på Danmark, Nederländerna, Italien och Frankrike. Men börjar att spana på EU-nivå. Sedan många år så finns det i Europeiska kommissionen ett initiativ som heter Open Source Observatory. De har till uppgift att omvärldsbevaka öppen källkod och är en utmärkt källa. Och de har, förutom att de sprider nyheter och har ett bra nyhetsbrev så har de också något landsrapporter där man kan se vad som händer och vad det finns för olika saker. Och det här har funnits ganska länge men rätt nyligen så startade ett nytt initiativ inom Europeiska kommissionen och man startade ett sånt kallat Open Source Program Office. Och det förkortas OSPO, en term som slängs väldigt mycket. Det har ett ganska gammalt ursprung och egentligen så är det inte i det offentliga som det uppstod till att börja med utan det har varit i det privata. Kanske framför allt som ett svar i att försöka hantera och uppfylla licenserna på ett bra sätt på öppen källkod. Vissa licenser är ju sådana här som om man använder och utvecklar så måste man dela med sig på samma villkor. Eh, Medan vissa är, är, är mer tillåtande. Och att ha koll på det här är oerhört viktigt. Annars kan man bli stämd och det är flera som har blivit det och det är så det här har liksom kommit igång. I, I Europeiska kommissionen är det här än så länge eh, en ganska liten funktion. De är ganska nya. De har inte ens fått en egen sida på Europeiska kommissionens webbplatsen. Så det här är en liten skärmbild från deras masterdomkonto. konto eh, Så jag har ingen bättre länk till det här. Eh, presentationen kommer förresten finnas tillgänglig i efterhand med lite länkar. Så att eh, vi delar det sen. Det de har hunnit gjort än så länge på i Europeiska kommissionen, det är att de har börjat skapa en kodkatalog, alltså ett ställe där man kan hitta all mjukvara från de offentliga organisationerna. De kallar den för code.europa.eu. Än så länge så är det bara EU-institutioner som kan ladda upp nya programvaror här. Men vi hoppas på att det här blir någonting som är bredare tillgängligt för alla offentliga institutioner i EU, för då skulle vi få en riktigt bra potential. Men vi är en bit ifrån där. Tittar vi lite närmare, tvärsöversundet äh, västerut till Danmark. Där man för övrigt inte heller har panoramafrihet som i Sverige. Äh, så har man inte ett sånt här äh, OSPO. Eller vad ska man säga på svenska? Kanske man kan använda det en avdelning för öppen källkod. Eller enhet eller någonting sånt. Vad man nu vill översätta Program Office till. Men vad man har är ett initiativ som man kallar för OS2. Som är en sammanslutning av främst kommuner som samarbetar med öppen källkod. Det är någon region och några företag med de deltar på lite olika villkor. Huvudfunktionen är för kommunernas syfte. Det är ett väldigt praktiskt samarbete och man har många olika projekt och produkter som man jobbar med tillsammans. Ett exempel på en sak som de har är OS2 Valgalla som är en mjukvara för att administrera eh, val, alltså inte själva valet i sig utan allting runt omkring, vilka ska jobba på de olika vallokalerna, man har många tillfälligt anställda och nya platser att hålla reda på. Ett annat som är relevant i sammanhanget också på någon slags metanivå är OS2-KITOS som det till för att ge en överblick av alla IT-kontrakt och projekt som man har i en kommun. Och de här kan man också dela då tvärs över alla kommunerna så att man tillsammans kan se, Jaha, nu går era licensavtal ut på den här typen av programvara. Ska vi gå tillsammans och göra en upphandling av någonting eller ska vi kanske till och med leta efter en öppen källkod alternativ till det här som vi kan samarbeta kring? Och OS2 har lyckats väldigt bra med att få kommunerna att göra ett kollegialt åtagande och hjälpa varandra. För det som är lite klurigt eller bra eh, med Open källkod. Det är att man kan ju ladda hem det och installera det och bara köra det. det. Det ska inte kosta någonting. Men här har man gjort någon slags styrningsmodell. Då, så att om man vill vara med och påverka utvecklingen så betalar man en årlig avgift eller en, en engångsinsats. Det är lite olika på de olika eh, produkterna som de har som går in i en gemensam pott och om det då är kanske som det är för många programvaror 30 till 50 kommuner och de betalar 10 000 svenska kronor var så blir det tillräckligt för att kunna liksom, genomföra underhåll på eh, lite, lite deltid eller någonting sånt. För eh, mindre mogen programvara så kanske man behöver ha en lite större pott eller så göra en punktinsatser för viss utveckling. Men OS2 har fått till det väldigt bra i att de får med sig kommuner att samarbeta kontinuerligt. Tittar vi här i, nu ska vi se om det kommer en bild, ja. Det här är från min gata, väldigt typiskt nederländskt. Och här har man på ett helt annat håll, från regeringens håll, infört en policy som man kallar för på nederländska open ten say som kanske på svenska skulle översättas till öppen om inte och det menas då att det ska vara öppet om det inte finns någon annan skäl. Det är inte någon lagen så att det är egentligen bara någon slags pol policy och en inriktning. Men många av kommunerna och har redan jobbat med öppen källkod länge. Bland annat här i Amsterdam, det är därför vi har startat här. Och de har en mjukvara som heter Signalen, betyder signalen på, på svenska, som är till för medborgare att kunna rapportera in på ett enkelt sätt att här är det ett hål i gatan eller här är det en överfull papperskorg eller trasig gatlyfta. Och sen så dirigeras det här meddelandet automatiskt till rätt avdelning utan att medborgarna behöver välja någon slags kategori vart det här ska gå. Det finns någon slags maskininlärning i det här för att göra så att det hittar rätt. Det här släppte Amsterdam fritt och började samarbeta. Nu är det nog kanske en åtta eller nio stycken kommuner som tillsammans nu då, sammansluter sig och använder det här. Lite liknande som OS2 men inte så formellt med en pott än. Men jag tror att de kommer gå åt det hållet. I februari så annonserade digitaliseringsministern att de skulle vilja inrätta ett OSPO här i Nederländerna också. Och då lägga det på inrikesdepartementet. Så då skulle det hamna väldigt högt. Men vi har inte riktigt sett det materialiseras än. Men det åt det hållet är på väg. I Italien så har man haft på ett helt annat sätt stöd i lag. För att det som utvecklas med offentliga medel måste bli öppen källkod. Men även om lagen är ganska länge, gammal så tog det lång tid innan de eh, offentliga institutionerna Kom med på tåget. Och det var inte för att man publicerade en guide på hur ska vi göra det här som det verkligen tog fart. Så nu finns det en guide som talar om för att ja, när jag ska leta efter någonting nytt så ska jag först titta om det finns det någonting färdigt. Och för att, och gör göra någonting då måste jag också anmäla det till en central katalog. Och det är där då man också behöver titta efter någonting och tack vare den här katalogen så, så ser vi att det finns en väldigt stark rörelse att i Italien så blir det mer och mer programvara som är både från det offentliga men det finns också en möjlighet för andra att anmäla. Här finns det alternativ alltså helt utifrån som till exempel LibreOffice att skulle ni vilja ha ett något verktyg för att skriva dokument då kan ni använda det här så kan man anmäla det till katalogen. Och de använder en standard som för det här som heter publiccode.yaml, en metadatastandard för att beskriva öppen källkod som används av offentliga institutioner som gör att det kan aggregeras in i det här på ett väldigt bra sätt. I Frankrike så har man också stöd i lag, en typ av en open by default lag. Den är egentligen lite mer menad mot öppna data, men den är också brett skriven så att det har kommit att tolkas att även öppen källkod ska. Äh, även programvara ska räknas in i det här med öppen källkod. En intressant vändning i Frankrike är att man har tagit fram en officiell lista med tillåtna licenser när man utvecklar någonting. Så att det här är licenserna ni ska använda. På det sättet så kan man få en. Enhetlighet med vad man gör och också säkerställa kompatibilitet. För det finns vissa av licenser som inte är kompatibla med varandra som gör att om jag har valt en viss licens för min mjukvara så finns vissa programvarubibliotek som kanske inte går att ta in. Jag skulle nämnt det förut förresten också på EU-nivå så har man tagit fram en licens som heter European Union Public License, EUPL. Som är en bra licens för den är kompatibel med många av de här ja, typ-GPL-licenserna. Men det kanske främsta skälet för en offentlig institution att titta på den licensen när man utvecklar det är för att den finns på alla de offentliga EU-språken i. Eh, så att de är giltiga på sitt eget språk. Så att man behöver inte översätta dem till svenska eller säga att ja, det här är svenska men det är engelska som gäller. Utan alla versioner är liksom likställda. I Frankrike har man då också en sån här katalog. Den är inte exakt likadan som den i Italien. Men man har börjat titta på samma metadatastandard. Så att det skulle kunna vara möjligt att aggregera uppåt det och titta på, på EU-nivå sen så småningom. Något som jag tycker är intressant, när jag har pratat med de som jobbar i, i, på Etalab som är avdelningen i, i Frankrike för det här, det är att drivkraften har varit transparens snarare än att man ska samarbeta och utveckla med varandra. Alltså det finns, man vill säkerställa att alla invånare, medborgare i Frankrike kan titta på den koden som myndigheterna använder, vilket såklart också är en en viktig funktionalitet. Men vad alla de här har gemensamt, de här fyra länderna, det är att det, det finns inget organiserat internationellt samarbete. Man har inte försökt göra någonting som att uh, gör vi det här för Italien så ska det också funka i Frankrike eller någon annanstans. Det finns några exempel där det har blivit samarbete, men det mår oftast trots, <laughs> snarare än på grund av. Det finns framförallt kanske det bästa exemplet är Open Fisca, som är en fransk programvara för att simulera ändringar i policy. Först och främst tänkt för Skatteverket där det är lätt att liksom tolka lagtext som, eller reglering som kod. Och den har spridit sig genom att de som har använt det i Frankrike har flyttat till andra fransktalande länder och sen, ja det är klart vi ska använda det här verktyget i Kanada också eller i Senegal eller någonting sånt. Så att det är så det har spridit sig. Så det har väldigt lite samarbete med intention. Och det är egentligen här då som vi har sett i Foundation for Public Code att det finns ett utrymme att, bistå offentliga organisationer med just verktyg och processer för samarbete. och Vi har tagit fram en process som vi kallar för code-based stewardship. Vi är en ideell förening, ungefär motsvarande en allmännyttig ideell förening i Sverige. Statusen Anbi heter den här i Nederländerna. Vi är en medlemsorganisation där bara offentliga organisationer kan bli medlemmar. Nu har vi bara en medlem i provinsen Sydholland, för det har visat sig att det är väldigt svårt för offentliga institutioner att bli medlem i en ideell i allmänhet. Och det är nästan ännu krångligare att övertyga någon att bli medlem i en ideell i ett annat land. Så vi kanske kommer att ombilda oss till en stiftelse. eller så, Men det är vårt interna väg framåt. Men vad vi har sett då är att offentlig sektor som kan se ut på lite olika sätt. Men de är oftast väldigt lika. De kan bekvämt sett göra en, en viss mängd aktiviteter. Medan leverantörer som också är oftast ganska lika men inte helt perfekt överlappande. De är intresserade av att göra någonting annat. Och det här överlappet överlappet för att se vad en community i en öppen källkod Alltså vad de behöver. Det är inte perfekt. För offentlig sektor finns det en del saker som kanske är svåra att upphandla. Eller svårt att veta vem det är som borde vara ansvarig för. Medan leverantörer kanske tycker att vissa saker inte är värda att investera i för att det finns inte någon affärsmodell i det hela. Och andra saker som gemenskapen som sådan inte vill att en leverantör ska äga. Så här försöker vi fylla lite, lite luckor där genom att ta det som faller mellan stolarna. Och vi gör det här då som sagt med en process som vi kallar för CodeBase Stewardship. Och man kan tänka sig att det vi, det vi jobbar på det är lite grann som en tränare, en lagledare. Vi försöker att få den här gemenskapen att kunna prestera på topp så att varje kodbas liksom ska få de bästa möjligheterna för att lyckas. Och vi började titta på det här och tänkte att vi angriper det på fyra olika sätt. Vi tittar ur en aspekt med gemenskap, ur produktnivå att det finns kvalitet och support. Men allt eftersom vi har jobbat så ser vi att det är egentligen bara olika aspekter på gemenskap. Att det sättet att samarbeta som är det verkligt kluriga. Och vi har tagit fram en standard för public code eh, som är en samling metoder och det är en öppen standard som är till för att göra en kodbas så lätt att samarbeta kring som möjligt. Och det är ett antal olika kriterier om de här. Och vi tror inte att det ska finnas några riktiga överraskningar för en utvecklare när man tittar på det här. Utan det mesta ska man känna till och redan använda. Och är det någonting som man inte redan använder, då har man förmodligen gjort ett, ett avsteg från dem med flit för att känna lite tid till en deadline. Och tyvärr då råkat baka in en teknisk skuld i det hela. Men tanken är då att om man uppfyller den här standarden så ska det vara en garant för någon annan att kunna. Se och titta på den. Ja, det här är några som vill samarbeta och de uppfyller alla grundkriterierna för det hela. Och jag kommer inte gå igenom alla de här eh, olika kriterierna som finns där, men standarden är eh, som sagt en öppen standard. Den är CC0 så man kan eh, ta den och göra vad man vill med den. Vi är, vi är en foundation men vi också håller på fortfarande och bygger upp vår organisation. Eh, vi har precis startat en organisation i Nordamerika och liksom få lokala avdelningar för att världen fungerar lite på olika sätt på olika ställen. Vi försöker vara en global organisation. Och när vi tänker på oss själva som en stiftelse eller en foundation så vill vi vara med för lång tid och se till att det här blir ett långsiktigt projekt. Så när vi samarbetar med någon då, då vill vi verkligen se att det finns ett rejält intresse av att eh, göra sin kodbas till ett projekt där man samarbetar med andra så att man inte ser det som det här är min grej som jag äger. Men vi är fortfarande en ung organisation och vi utvecklar oss och har ni några idéer på hur vi skulle kunna bli bättre så får ni gärna höra av er. Vårt syfte då är att bistå med verktyg och processer så, som för människor och institutioner tillsammans för att gemensamt bygga och underhålla mjukvara som offentlig infrastruktur. Och det var egentligen det jag hade tänkt att säga, så vi har lite tid över till frågor tror jag. En tio minuter kanske. Nej och det är lite med flit också att det inte ska vara så mycket nytt utan det som kanske är det speciella med det hela det är att vi har samlat in det från väldigt många olika ställen så att det, vi försöker och tror att det är en komplett uppsättning av eh, bra metoder men inget i sig ska försöka vara unikt. Det som är, det som är någonting av det unika det är att det här är till för offentliga eh, Institutioner eller programvara som löser offentliga uppgifter. Så vissa saker där vi pratar om hur man också ska vara länkad till och dokumentera kopplingar till lagar, förordningar och policies är inte helt tillämpbara på all programvara. Det finns väl egentligen två stycken som är lite kopplade till varandra. Det ena är ju ofta det rent språkliga. Att man, man utvecklar en programvara för sitt eget språk. Och att det, innan man har gjort det lokaliseringsbart eller internationaliseringsbart så är det en liten, en liten tröskel. Har man kommit över den då, då har man liksom löst de tekniska problemen. Sen finns det det svåra och det är också där vi försöker hjälpa till. Att det kan finnas en del oklarheter i hur man kan lägga resurser på någonting som också kan komma till nytta till någon annan för tittar man till exempel på den svenska kommunallagen och som det finns nästan någonting liknande överallt så är det ju, tanken är ju att man alla resurser som finns i kommunen ska gå till kommunens invånare man får inte köpa saker som blir till nytta någon annanstans så det vi försöker hjälpa till är där då att se hur kan den här investeringen ses som att det är en direkt nytta för er själva och att det dessutom kanske blir nytta för grannen, det är en bonus, men att det man lägger in själv får man någonting direkt tillbaka på så att man kan visa att man inte är slösaktig eller vårtlös med sina pengar.